واد هواد غريب من خبريتي ناس كسر فارج جار من العاد وشي قد تهديها من نور الخير خبرتنا ناس من تجخي خبر عشق صرفه وجاري من جب تقيل لماوذ من الخير هذي التغتان الدور دي نزقا على العاذب جهل يا يذبير اينا سمميم هذي رقف اللام اينا ما هذي اشتركوا في <تصفيق>